Ontzat hartzen dugu Mikel Zabalza, estatuaren biktima bezala aitortu izana. Batez ere aitortza prozesu honek dituen etsai potere ikusita, ikusi eta gaur-gaurko zauzartzen direla ukatzera estatuaren bortizkeria bera. Ala eta guztiz ere pentsatzen dugu estatuaren potereek eta potere hoiek egikaritu dituzten alderdi politikoek E, euren gain hartu behar dituztela erantzunkizun politikoak. E, Polizigorputz ezberdinek talde parapolizialek sortutako milaka torturatuak ehunka e, hildako eta zaurtuak einenezkoa e, litzateke, ez bada estatuaren erabaki bat egondala, Estatuaren impuniitat eskema bat egondala eta babes politiko bat egon dala. Beraz, E, pentsatzen dugu estatuaren biktimek merezi eta behar dutela e, alderdien aldetik, e, erantzuk izuna dakaten hoien aldetik, aitortza eta euren gain e, ardura politikoak hartzea.